Λοιπόν, ξανα, ξανασυζητάμε, σε συνέχεια της προηγούμενης συζήτησης, τον καλύτερο τρόπο αξιοποίησης των ευρωπαϊκών πόρων στην προσπάθεια αντιμετώπισης της κρίσης. Θυμίζω ότι μετά από παρέννησή σας είχα αποστήλει στην αρμόδια Επίτροπο μία επιστολή ζητώντας μέγιστη δυνατή ευελεξία στην αξιοποίηση των πόρων του ΕΣΠΑ για το έτος 2020. Με πολύ μεγάλη ικανοποίηση πληροφορήθηκα ότι τα αιτήματά μας, ουσιαστικά, έγιναν όλα αποδεκτά. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε την δυνατότητα να αξιοποιήσουμε πολύ περισσότερους πόρους από όσου προγραμματίζαμε για το έτος 2020, να προχωρήσουμε σε ανασχεδιασμούς, να μην χρησιμοποιήσουμε καθόλου εθνικούς πόρους, να μεταφέρουμε πόρους από περιφέρεια σε περιφέρεια. Και το αντικείμενο της συζήτησης είναι να ακούσω τις σκέψεις σας για το πώς γρήγορα τώρα θα μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε αυτή την πρόσθετη ευελιξία και να ρίξουμε ζεστό χρήμα στην, στην αγορά, στις επιχειρήσεις, να στηρίξουμε τους ανώργους, να στηρίξουμε τον πρωτογενή τομέα, έτσι ώστε να χρησιμοποιήσουμε διαθέσιμους πόρους ως ένα μαξιλάρι απορρόφησης κραδασμών, που αναπόφευτα έρχονται και στην ελληνική οικονομία.